Привіт! Інформую про зміни на моєму каналі. Я багато розповідала про маркетинг і як він працює. І в мене було багато відео про те, як маркетинг вводить нас в аману. І як завдяки маркетингу ми купуємо зайві речі, витрачаємо зайві гроші, інші ресурси, такі як час, тому що, наприклад, починаємо вчитися або займатися не тим, що насправді нам потрібно. Тобто дуже часто саме маркетологи змушують нас грати за чужими правилами і в чужу гру. Є багато комунікацій, які говорять про те, що для досягнення успіху, розвитку, зростання треба почати щось робити. Але насправді, з чого все починається, це треба припинити робити певні речі, звільнити себе від зайвого, позбутися непотрібного. Тобто, щоб злетіти і легко рухатися вверх, треба скинути зайвий вантаж. Отже, тепер цей канал має назву «Нічого зайвого». Тут ми будемо говорити про маніпуляції, як нам нав'язують не наше, змушують грати в чужу гру. І тут буде багато про маркетинг, але я буду про все це говорити не з точки зору, як продати, а навпаки, як не купити те, що нам не потрібно. Ми будемо таркатися сталого розвитку, а саме будемо обговорювати екопроблеми, сортування сміття, дивитися, скільки відходів ми продукуємо і як від нас ховають правду про начебто безпечні звичайні. Продукти. Це все про свідоме споживання. Ми також будемо дивитись на наш простір, де ми живемо, що нас оточує. Спробуємо, спробуємо тут знайти зайві речі, тобто будемо теркатися такої проблеми, як тягар володіння, говорити про мінімалізм та створення комфортного простору. Звідки з'являється зайво в нашому житті? Звісно, все починається з наших думок. Спочатку ми думаємо, потім наші думки перетворюються в якісь ідеї, а потім вже і в дії. Тому ми будемо намагатися впіймати себе на перших кроках, будемо торкатися трохи психології, розбратися, як ми думаємо і які думки вводять нас в оману. А головне, що таке зайво і що вважати зайвим, ця відповідь кожного буде своя, особиста. Я лише буду давати натяки де шукати. Отже, проект нічого зайвого на зліт.